وعلیکم گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوڈنگ ورڈس تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے چینل پہ کوڈنگ ورڈس پہ آپ کو وہ ساری سی پلس پلس اور ویب کوڈنگ کے متعلق جو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو جو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئکون کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ ملتی رہے چلے ہم اپنی ویڈیو کو جو شروع کرتے ہیں हम देखेंगे कि हमने ड्रॉप डाउन वाला जो बटन है ड्रॉप डाउन मैन्यू सेलेक्ट ऑप्शन वाला जो बटन हमने वो कैसे बनाना है और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि सब्सक्रिप्टिंग टैग को हम कैसे यूज़ करते हैं और सुपर टैग वो क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि सब्सक्रिप्टिंग टैग है اس کو ہم جب یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو ورڈ لکھیں گے وہ باقی پیراگراف کی نسبت جو بلو نظر آئے گا ہمیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے تو یہ ٹیکسٹ جو ہے میں نے سبسکرپٹنگ کے ٹیگ میں لکھا ہے تو یہ ٹیکسٹ ہمیں دوسرے ٹیگ جو دوسرے سنٹیکس کی نسبت ہمیں نیچے نظر آ رہا ہے اور سپر سکرپٹنگ کا جو ٹیگ ہے وہ جب ہم یوز کریں گے تو ٹیکسٹ ہمیں دوسرے ٹیگ کی نسبت جو اوپر نظر آئے گا तो हमने ये एक बटन बनाना है और उसके अलावा ये सब्सक्रिप्टिंग और सुपरस्क्रिप्टिंग के जो दो, दो टैग हैं वो हमने देखने हैं तो चले हम शुरू करते हैं मैं सबसे पहले सेंटर का टैग यूज़ करता हूँ ताकि हमें वो सेंटर में सेंटैक्स नजर आए उसके बाद मैं हेडिंग देखता हूँ ड्रॉपडाउन मैंने اینڈ یہاں پہ ڈراپ ڈاؤن سلیکٹ آپشن کے لیے ہم جو یوز کرتے ہیں سب سے پہلے سلیکٹ اور اس کے اندر ہم پھر جیسے لسٹ آئٹم بناتے تھے لسٹ آئٹم کو ہم ایل آئی ٹیگ پہ یوز کرتے تھے ویسے ہی ہم یہاں پہ ٹیگ یوز کریں گے آپشن کا تو میں یہاں پہ جو بھی ہم نے ویلیو دینی ہے وہ اس کے اندر دیں گے उस लैफ्ट ऑप्शन तो ये वाला जो ऑप्शन है मुझे फ्रंट पे शो होगा सबसे ऊपर जो उसके अंदर जो वैल्यू शो होगी मुझे वो पहले ऑप्शन की वैल्यू शो होगी और यहां पर मैं वन लिख देता हूँ यहाँ पे टू लिख देता हूं ऐसे हम اس کا رزلٹ چیک کرتے ہیں بولے یہ دیکھے گا یہ میرے پاس ہیڈنگ آ گئی ہے اور یہ میرے پاس وہ بٹن آ ہے جو میں نے سلیکٹ آپشن کر کے بنایا ہے اس کے اندر دو ٹیگ یوز ہوں گے سلیکٹ اینڈ آپشن تو جو سلیکٹ جو آپشن کے اندر ویلو ہم نے پہلے لکھی ہے وہ ویلو ہم کو یہاں پہ اس کے اندر جو شو ہوگی تو یہاں سے آپ کوئی بھی ویب پیج کے اندر یہ یہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی آپشن سلیکٹ ہو سکتا ہے یہ دیکھ کے میں دو سلیکٹ کرتا نیکسٹ ہم بات کرنے والے ہیں سبسکرپٹنگ اور سپر سبسکرپٹنگ تو یہاں پہ میں سب سے پہلے ہیڈنگ دی uh, دیتا ہوں ہیڈنگ کے اندر میں سب کا ٹیگ ہم یوز کہاں پہ کرتے ہیں ہم ایک پیراگراف بناتے ہیں اس کے اندر ہم نے جس ٹیکسٹ کو تھوڑا سا اوپر لکھنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم جو سپر سکرپٹنگ کا ٹیگ یوز کرتے ہیں اور جس ٹیکسٹ کو ہم نے تھوڑا سا دکھانا ہوتا ہے اس उसके लिए जो सब ہم टैग यूज करते हैं سب کا ٹیگ یوز کرتے ہیں, ہیں. یہ میں یہاں میں چاہتا ہوں کہ جو اپلوڈ ہے اس کے اوپر جو میں سب کا ٹیگ یوز کروں تو میں یہاں پہ سب کا ایک ٹیگ لگاؤں گا اس کے اندر میں جو بھی سینٹیکس اپنا لکھنا چاہ رہا ہوں وہ لکھوں اینڈ دین اس کے بعد جو بھی آپ پیراگراف کا سینٹیکس آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اب ہم اس کا رزلٹ چیک کرتے ہیں یہ دیکھے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سنٹیکس ہمیں باقی جو ورڈس ہیں ان کی نسبت ہمیں نیچے نظر آ رہا ہے تو میں اس کو مارک کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں آسانی سے نظر آ سکے یہاں پہ میں مارک کا ٹیک یوز کرتا ہوں اس سنٹیکس کو جو میں مارک کے اندر देखेगा ये हाईलाइट भी हो गया तो ये सन्... ये वर्ड हमें जो दूसरे वर्ड के नीचे नज़र आ रहा है तो ये सबस्क्रिप्टिंग है और सुपर स्क्रिप्टिंग क्या है वो भी हम देखते हैं ये मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ मैं चाहता हूं कि मैं अपलोड पर ही इसका देखते हैं ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرے کی نسبت اوپر نظر آ رہا ہے تو میں اس کو بھی مارک کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں جو سمجھنے میں وہ آسانی ہو یہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو سبکریپٹنگ ہے وہ اس کو تھوڑا سا بلو دکھائے گی ورڈز کو جو ہم اس ٹیگ کے اندر لکھتے ہیں اور جو سپر سکرپٹنگ ہے وہ اس ٹیگ کو تھوڑا سا ورڈز کو تھوڑا سا اوپر دکھائے گی پوزیشن کا تھوڑا سا اوپر کر دے گی تو یہ تھا ہمیں ہمارا آج کا لیکچر تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آلے مالی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو آپ کو ملتی رہے تو ویڈیوز آتی رہیں گی